ولد بدر مرشد حفيده الدهولات محمد اللي بشد ايد عينيدي وسع صدره ولا يحمل كضيقات واللي حصل خوته مستفيدي مبروك عرسك شد بالثوب منشد حفد دي الدويلات محمد ذا ليبت شدة يد عنيدك وسع الصدر ولا واللي حصل لخوته خوته أفعالهم بنات بضرب بحديدي مورك عدسك يا حبيد المسرات ضحكت دا ينباش دا يضحك حجاج اهله ويخاوي رشدي، يضحك حجاج لمدة المدار مبكار ابيات ولا حصل لي هاجس بالقصيدي، لكن على ما اليوم بدات، لواه سنك تطبخ ويا وعربيدي، ولد بدر ما شاد حفدت ولات محمد شد يدعندي عن يدي ولا حصل ولا واللي حصل لخوته تهمست أفعالهم بنات بضرب الحدد مبروك عدسك يا يضحك حجاج اهله ويخاور انشدك يضحك حجاج اهله